انا نه دست سختنم یا مجتر ای بیری با یا خدا سلام خدمت همه دوستای عزیز حالتون چطوره بچه ها امروز میریم که یه ولاگ دیگه براتون ضبط کنیم با بچه ها بریم بیرون عیدتون مبارک انشاءالله سال خوبی داشته نه اون که اون واسه عید نوروز بود منجور عید فطرتون مبارک چی؟ <تصفح> بریم, بریم برای زبط ولاگمون و دارم میرم جایی که باید واشتیم تا بچه ها بیان دنبالم هم لست گو من برای با ساعت ده همه اینجا باشن همه کاشتند فقط من اینجا یعنی چی بابا؟ این مسخل بازی چیه؟ چی؟ گندش بزنن همه کاشتن کسی دورو برم نیست این پنجیقه اینجا لش کنیم شاید اومده بالاخره یکیشون اومد بعد از هیجه دقیقه یه دو نفرشون اومدن من بقیه بایدیم ببینیم کیمیا سلام موسیقی افتادیم آقا رزا موسیقی راننده عزیز نه دوستست نه سلام همشون حتای قبلی بگم که وزدیکی های ماه نشان زنجان هستیم میخوایم بود بریم بیافتیم چی در ریکر که مشاهده میکنید بعد از گذشت هزاران سال به این روز در اومده آره قره اینجا اینجا دریا بوده قبلن دریای شما شمالی اینجا بود ولی الان دیگه رفته اون ور ما هم نیست اله یکی به دفعه از پشت میاد چه خبره آره ششیستی دارم خب آخا نظر راجب اندابات چیه حالا برسیم اونجا حضوری ما باشه باشه کتاش خوشکر خوشکر خوانم اینگر چه قدر چیز چی؟ کبی چه خوشکر میده را شمال میخواهم آهده. آهده. آهده. اینجا خوبه مثلا اینجا خوبه اره خیلی خوشگیر بودیه محصولی خوشگیر بشن بیشن بیشن بیشن بیشن بیشن خوب به اینجایی سرتف رسیدیم بازم بیرم روستای انیاباد انیا ان انداباد جایی که قرار در آنجا سوچنا بود داخل روستا ای مارخ بکشون وقش جان چی؟ ریزاری اکشن نشونداد باید این یکی از کتلی های محل از اینجا رد شد این چیز منزو روستایی های محل آره می‌بینی که امکانات اینجا کاملاً ای. می‌نی‌تراکتور دان زاتان داره اینجا ای بله داره میاد چه کاملاً خویی؟ خدا باد سخنی شیا سخن پارک دارن گرگادوم اونجا بازی میکنه، اه چیز نه بچه مچه ها اونجا بازی میکنن چیز اونجا واسه فقط نمایش کذاشم بله بوی خوب روستا یادی آره این جادرش تمام برد نه بله امامزاد انداباد اون بالاست میبینید که ان دوپدی امامزاده ای بوده نمیدونم حالا از کجا پیدا شده دردس احداث دردس احداث آره ان دو سال دیگه اونجا به امامزاده تبدیل میشه قربان باش ان شاء ای اولاق ای چی فوش میدی آه نه منزلهشم جواز ویساده نگم یه اولاق اونجا مثلا اولاق داره نگاه میکنه آجی میگه تو چجایده سویکرده نه فاشو ببینم سلام آجی درده پشکیه ای به دیگه نه هم جا بود دیگه نه نه با جایلتر جلوتر کنار مسجد اینجا جای فارم ای مجرم خوب فرقشو فرقشو. به صرف نماز زور مسجد اومدیم <تصفح> خدا قبول کنه فقط نمیدنم چرا در مسجد قفله آه <تصفح> اله کوهای بلند خب آوردیم یه لاکپوش بندازیم تو طبیعت آبای لاکپوش چه خبر؟ خوبی یا نه سوپر در دومل اروپایی خیلی خوشمزه است ولی میخواییم بخوریمش سلام بخوریمش بخوریمش هرکب بکنیم. بسم الله الرحمن خب. طبقه... اینو بگیر. طبقه همون چیزی که همیشه میگم اومدیم انداباد خاک تو سرتون بیشو... نه ش... شد بیاید اینجا حال شو ببرید بچه ها ای. اینو میاد بیستری دوست اون هم دوست اون که مرد گنده است یعنی چی؟ مامان دوستن اینجا کوهاش رنگی نهار یکی ازی. Joey doesn't فود چه شاری؟ الان می این بیافتیم توی آب جای همگان خالی بیدیم تو آب شهنه شیزه و تلپول ها از شما هم بگیرن و بقیه و بقیه خب اومدیم توی آب اولم یخ the sardine! Oh! Oh my god, I'm so scared! Gee! Oh my god! Ahhhh! To the sardine, it's fucking cold! Oh! Oh shit! Gee! Oh! oh. اینجا رو چجوری رد کنیم؟ یه اینجا یه جد نموزرگم آجی خوب استر آجی جدا خوبه اینجا حالا یه آبشانه دیگه And I'm here چی؟ <تصحصان> دنبان ماجرات جویی دیگه دست از کتک سدن جفر برداشم و اومدم ماجرات جویی بچه ها عجب